يا حلو ما ادري حبيبي يا حبيبي يا حلو من بابنا الاشتياق اللي تبي من اختاره اي والله حبك وصايبني من غلو التزام الدين عقب الاستارا الناس شدوا من محل الجلال الاول وانزلوا في دار كلين ينقل رابه وينقل دبناره اليا عطاك الله قبول الناس يمك ابنك لاقبل من الليل أعطيك واجي أعطيك <تصفيق> يا يعطيك ظهرة أفرك من الليل أعطيك واجي يعطيك ظهرة يا حلو ما أدري حبيبي. يا حبيبي يا حلو من باب دبل اشتياق اللي تبي من اختاره اي والله احبك وصايبني على حبك غلو اشد من غل الديني عقب شدوا من محل الجيل الاول وانزالهم في دار كل ينقر اغرامه وينقر دفترا اهل ياعطاك اهل قبول الناس يمك لاقبالهم ابرك من اللي لا عطيته وجياطيك ضرا